نزلت مع تمساح لقيت نفسي مرتاح، قلت له يا مان ما تيجي نلعب طاوله، لعبنا الطاوله بصينا لقيناها فراوله، قلت ايه ده ايه ده ايه ده؟ كتير مننا دلوقتي عارف احمد الخولي ايوه تعالى حضن شمال عازف كان بيلعب درمز وينزل الفيديوهات دي أنا على اليوتيوب كانت بتجيب حوالي 400 مشاهده بس، ولما بدا ينزل فيديوهات الهالسة على اليوتيوب كانت بتعدي النص مليون مشاهده. ايه بقى العلاقه بين احمد الخولي وعمرو فيديو واحد تافه بدون أي محتوى جاب نص مليون مشاهدة و43 ألف مشترك في أيام فيديو اتصرف عليه صفر فلوس اتساوي بقلبهم بيتصرف عليه ملايين